Це погодили під час сьогоднішнього засідання у справі про розгін Запорізького майдану у 2014 році. На початку прокурори подали клопотання про те, щоб запросити обвинувачуваного, який знову був на зв'язку у режимі відеоконференції, брати участь у засіданнях у Запоріжжі. Адвокат Володимира Серби Микола Бондар заперечив, мотивуючи, що у підзахисного проблеми зі здоров'ям. Минулого разу я заявляв про питання про надання йому дозволу на медобстеження в умовах клінічної лікарні, розташованої в місті Києві. Я думаю, що це видумка якісь, і він надасть пояснення саме. Я дуже просив суд, щоб мене заслуховували у режимі відеоконференції. Скажіть, будь ласка, вам достатньо для того, щоб здійснювати свій захист, брати участь у режимі відеоконференції? Задовольняється вас, ви все чуєте, все бачите? Я все, я все бачу, все чую, задовольняється. Будь-яких примусів щодо явки до суду діючі КПК немає, оскільки діючий КПК має вимогу лише щодо особистої участі в судовому засіданні, яким чином закон у нас дозволяє два види участі шляхом особистої або шляхом відеоконференції. Суд залишив клопотання прокурорів без задоволення. Після цього досліджували письмові документи у справі Володимира Серби, серед яких – висновки медичної експертизи щодо тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими на Запорізькому Майдані. Потім суд заслухав аудіозаписи, телефонних розмов колишнього голови Запорізької обласної ради Віктора Межейка. Серед матеріалів також є відеозаписи. Щодо їхнього перегляду, суд ухвалив обов'язкову присутність обвинувачуваного на засідання, адже одночасний перегляд відео та підтримка відеоконференції технічно неможливі. З технічної точки зору відтворення відео за вашу участь у нас не вийде. Тому треба Дякую. вам знайти час, коли ви будете, зможете фізично і матеріально прибути до суду. Наступне засідання. 27 вересня березня, ми продовжуємо слухати аудіозаписи, які містяться в матеріалах кримінального провадження. Це записи, які робили слідчі в рамках негласних розшукових слідчих дій під час саме до 100 розгляду кримінального провадження, а на 20-10. Призначено наступне судове засідання, вже ця дата була погоджена на цьому засіданні, і на цю дату має прибути серба. Коментувати кореспондентам Суспільного виклик Володимира Серби до суду та перебіг процесу загалом його адвокат відмовився.